خلونا نرجع شوية على الجيل السابق جاء M1 بتصميمين في كليهما المعالجة الحاسوبية جاءت بثمان أنوية بينما المعالجة الرسوميات جاءت بنسخة تحتوي على سبعة وأخرى على ثمان أنوية معالجة رسوميات M2 جاء أيضا بنسختين إما ثمان أنوية حاسوبية مع ثمان أنوية رسوميات أو الرسوميات تكون أعلى بنواتين يعني عشر أنوية رسوميات و16 نواه معالجه عصبيه لكليهما بخيارات 8 16 او 24 جيجا بايت وحده ذاكرة. وهو الموجود في خط انتاج ايباد برو وماك بوك اير وماك بوك برو 13 بوصه وماك ميني اسم ملاحظه صغيره خيارات وحده الذاكره غير متاحه على خط انتاج ايباد برو